اجتنا البشاره بالولد واحلى الاخبار بشارة بالفرحه تسوى ملايين الصطابيه اللي جيتك عيد وانوار حياتنا بك نورت يا غلا العين، حياتنا بك نورت يا غلا العين اشتركك <تصفيق> <تصفيق> او يا مولاي صلي على النبي يا اللي صلي على النبي يا مولاي صلي على در الجار مولاي صلي على عز يا تاريخكم عز و بخار ذر الجار عز عز طول جادكم تشهد بها كل البيان. الله تسعة ستة ستة خمسة صفر خمسة خمسة ثمانية سبب.